Το δικτυακό μάρκετινγκ, το MLM, έχει σχήμα πυραμίδα. Άρα, είναι παράνομη πυραμίδα. Γεια σα, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Καταμάχη του Δικτυακού Μάρκετινγκ και σε αυτό το σύντομο βίντεο θα απαντήσω στον ισχυρισμό ότι το δικτυακό μάρκετινγκ, το MLM, είναι παράνομο, είναι μια παράνομη πυραμίδα, επειδή έχει σχήμα πυραμίδα. Το τριγωνικό σχήμα του MLM το κάνει πυραμίδα. Άρα, το MLM είναι απάτη. Σωστά! Μερικέ φορέ, απληροφόρητοι άνθρωποι, δεν θα πω αμόρφωτοι, νομίζουν ότι το σχήμα, το τρίγωνο μιας εταιρεία MLM αυτομάτω την κάνει να είναι κάτι παράνομο. Αυτό όμω είναι λάθος. Πολλοί οργανισμοί έχουν σχήμα πυραμίδα χωρί να είναι παράνομε πυραμίδε. Για παράδειγμα, το οικογενειακό σα δέντρο έχει σχήμα πυραμίδα. Ο πίνακα οργάνωση τη κυβέρνηση έχει σχήμα πυραμίδα. Ο στρατό έχει σχήμα πυραμίδα, λέγεται ιεραρχία. Ακόμα και παραδοσιακέ επιχειρήσει έχουν σχήμα πυραμίδα, λέγεται management. Ο λόγο που σχεδόν όλοι οι οργανισμοί είναι οργανωμένοι σε σχήμα πυραμίδα είναι επειδή ένα άτομο από μόνο του δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, μια και δεν θα έχει αρκετό χρόνο για να το κάνει αποτελεσματικά. Οπότε χρειάζεται να βρει άλλου ανθρώπου για να κάνουν κάποιο μέρο τη δική του εργασία. Φανταστείτε για παράδειγμα ότι έχετε ένα παιδικό σταθμό. Πόσα παιδιά μπορείτε να προσέχετε μόνοι σα, χωρί να χρειάζεται να προσλάβετε βοηθό. Αν προσλάβετε δύο βοηθού, τότε δημιουργείτε το, το τρίγωνο, το σχήμα τη πυραμίδα. Στο MLM, λοιπόν, ένα άτομο συστήνει στην επιχείρηση μερικού άλλου ανθρώπου και του εκπαιδεύει να πουλάνε προϊόντα και να συστήνουν και άλλους στην επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα άτομο από μόνο του δεν μπορεί να διαχειριστεί όλη την ποσότητα δουλειάς, επομένως χρειάζεται να βρει και άλλους που θα τον βοηθήσουν και θα ελαφρύνουν τον όγκο της εργασίας. Το σχήμα πυραμίδα ενός πλάνου αμοιβών σε μια εταιρεία MLM δεν σημαίνει ότι είναι παράνομη πυραμίδα ή απάτη ή κάτι τέτοιο. Άλλε φορέ, κάποιοι άλλοι απληροφόρητοι άνθρωποι νομίζουν ότι αν μια εταιρεία πληρώνει σε πολλαπλά επίπεδα, σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, τότε αυτό είναι που κάνει μια εταιρεία να είναι παράνομη πυραμίδα. Αυτό όμω πάλι δεν ισχύει. Πολλέ εταιρείε franchise πληρώνουν σε πολλαπλά επίπεδα. Συχνά, στι οργανώσει πωλήσεων, οι managers παίρνουν ένα ποσοστό από τι πωλήσει των πολιτών. Αυτό είναι πολυεπίπεδο marketing, είτε λέγεται έτσι, είτε όχι. Το γεγονό ότι μια εταιρεία πληρώνει σε πολλαπλά επίπεδα δεν την κάνει παράνομη πυραμίδα. Ελπίζω με αυτό το σύντομο βίντεο να είναι ξεκάθαρο πλέον ότι απλά επειδή κάτι έχει το τριγωνικό σχήμα που μοιάζει με πυραμίδα, δεν σημειώνει ότι αυτό είναι κάτι παράνομο. Για περισσότερη ανάλυση και περισσότερα τέτοια βίντεο και άρθρα, μπείτε στο GreekCoach.gr ή στο networkpablamarketing.gr. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.